блаженніший Святослав у Бучі за вбитих російськими окупантами українців. Отець і глава Української Греко-католицької церкви зустрівся з рідними загиблих на вулиці Яблонській 144 та звернувся зі словами співчуття і підтримки. На початку повномасштабного вторгнення вісім чоловіків у Бучі добровільно організували тероборону. 4 березня росіяни зайшли в місто і виявили їх в одному з будинків на вулиці Яблонській 144, вивели босими на вулицю, катували, а тоді вбили. Отець і глава Української греко-католицької церкви відвідав це місце та вшанував пам'ять загиблих, а також закликав увіковічнити місце страти українців у Бучі меморіалом. Українська Греко-католицька церква опублікувала церковний календар на Вересень-Грудень 2023 року йдеться про перехід на новий стиль для нерухомих свят із 1 вересня. Доповнення до календаря на Вересень-Грудень цього року є на сайті Української Греко-католицької церкви в розділі Бібліотека Богослужіння. Нагадаємо, минулого місяця отець, глава Української Греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав, оголосив про перехід на новий стиль церковного календаря з 1 вересня. Поки це рішення стосується святкування лише нерухомих свят, все що стосується Пасхи, лишається без змін. Представники різних конфесій помолилися в Запоріжжі за постраждалих від терористичної атаки та якнайшвидшу перемогу України. Подія відбулась після того, як росіяни ракетою С-300 поцілили в житловий будинок Запоріжжя. Тієї ночі загинули десятки людей, серед них восьмомісячна дитина. Після трагічних подій представники релігійних конфесій зібрались на ранкове біблійне читання, щоб спільно помолитися. Серед присутніх був також і владика Степан Менюк, греко-католицької уї церкви. Біблійні читання для Запоріжжя стали традиційними з 2016 року. 4 березня Українська Греко-католицька церква передала для потреб Міністерства охорони здоров'я України і військових шпиталів 12. Карет швидкої допомоги. Ранні мобілі були придбані конференцією католицьких єпископів Австрії та українських громад у цій країні. Автомобілі швидкої допомоги будуть скеровані туди, де є найбільша потреба. Три машини поїдуть до військового шпиталю в Києві. По одній – у Херсун та Кропивницький. Ще одну карету швидкої передадуть благодійному фонду Хорт. Шість автомобілів отримало міністерство охорони здоров'я.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 4 березня розпочалось засідання третьої сесії Всецерковного форуму Української Греко-Католицької Церкви. Це перша сесія і вона тривала онлайн. В засіданні взяли участь понад 120 учасників з усього світу. Отець-глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав звернувся до делегатів і зазначив, що сьогодні через вогонь війни Бог кличе нашу Церкву служити на різних рівнях. Завданням цієї сесії форуму є глибше ознайомлення із душпастерським планом, щоб впроваджувати його в життя. Друга зустріч форуму запланована на на суботу 11 березня. Блаженніший Святослав освятив духовно-соціальний центр благодійного фонду Карі та Збердичів у ГКЦ. разом з отцем і главою Української греко-католицької церкви роботу закладу поблагословили владики Йосиф Мілян і Андрій Хім'як. Центр носитиме ім'я святого Йосифата. У день освячення тут запрацювала сенсорна кімната. Це місце для стілення дитячих психологічних ран війни. Саме це пріоритет роботи благодійного фонду Карі та Збердичів у ГКЦ. Крім того, на базі центру діють соціальний гардероб дитячі гуртки. Тут готують малят до школи та розвивають творчі здібності. Папа Франциск привітав українську громаду Святого Йосифата з Мілана і побажав миру в Україні. Це відбулося у неділю 5 березня під час молитви Ангел Господній. Цього дня в межах ювілейного року мучеництва Святого Йосифата Кунцевича українці здійснили прощу до базиліки Святого Петра, де спочивають мощі їхнього небесного покровителя. Відтепер про слуг Божих української греко-католицької церкви можна дізнатись зі спеціальної гугл-мапи. Слуга Божий це офіційний титул, який присвоюється померлому в період від початку процесу беатифікації до зарахування його далеко Місія постоляційний центр беатифікації канонізації святих у ГКЦ створила актуальну карту, за якою можна дізнатись про українських слуг Божих. Зараз на мапі вже 44 імені зосереджені на заході України. Можна долучитися до справи їхньої популяризації або ж надати власні свідчення. Thank <laughs> you. Із початком Великого посту розпочалася екосоціальна ініціатива «Екологічне навернення для порятунку створіння». Її вже 13-й рік поспіль проводить бюро ОГКЦ із питань екології. Мета-акції – пояснити людям їх відповідальність за створений Богом світ. У межах ініціативи буде розроблено низку тематичних екобогословських проповідей, які поширять на сайті екологічного бюро, у ГКЦ та його сторінках у соціальних мережах. «Живе телебачення» також допомагає формувати екосвідомість вірних і створило десяток роликів на екологічно. Тематику їх можете переглянути на наших платформах у Ютубі, Фейсбуці та Інстаграмі.